موبائل لون ایپس کے متاثرین السلام علیکم پاکستان میں فراڈ اور نوسر بازی کے نت نئے طریقے دریافت کر کے انہیں ہمیشہ غریب عوام پر ہزمایا جاتا ہے جن ستم رسیدوں کی چمڑی پہلے ہی اس مقروع نظام نے ادھیڑ کر رکھ دی ہوتی ہے ان کی کمر پر پڑنے والے درے ان کو موت سے حرم کنار کر دیتے ہیں کچھ دن پہلے میرے ایک جاننے والے جنہوں نے میری ایک ویب سائٹ تیار کی تھی وہ آئی ٹی سے تعلق ہے ان کا نام عمیر ہے وہ میرے پاس آئے اور وہ اس قدر دل شکستہ تھے کہ اس نے اپنی روداد سنانے سے پہلے وہ کچھ دیر میرے سامنے بیٹھ کے روتا رہا اور میرے بار بار پوچھنے پر اس نے سسکتے ہوئے موبائل ایپس لون کے فراڈ اور نوسر بازی کے فراڈ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی ہڈ بھی تھی اس نے سنائی تو میں اس وقت تو سچی بات تو یہ تھی کہ بطور صحافی جن کا تعلق خبر اور تبصروں کی دنیا سے ہوتا ہے سے زیادہ تر واقف نہ تھا اور اس سلسلے میں میں نے اپنا پہلا پہلا ولاگ کیا سب سے پہلے میں نے جو میرے ساتھی ہیں صدیقی صاحب ان کے ذمہ اس کی تحقیق کا فریضہ سونپا تو انہوں نے معلومات اکٹھی کی اور وہ ہو شربہ اور کسی بھی شریف انسان کی نیدیں اڑا دینے کے لیے کافی تھی میں نے اس سلسلے میں ایک اور لاکھ کر کے آپ کو حالات سے انفارم کیا اور جو حوصلہ دیا کہ ان بے شرم لٹیروں کو کے پاس آپ کو زیادہ نقصان پہنچانے کا کوئی احتمال نہیں ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ درجن بھر ایسی کال موصول ہوئیں جن میں انہوں نے کہا ان میں سے بہت سے لوگوں نے کہا وہ تو خود کا ارادہ کر چکے تھے اب انہیں ان دستدان قافلائے انسانیت کے عناصر سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو چکا ہے آپ کا دیا ہوا حوصلہ اور مجھ سے کچھ جڑی امیدوں نے میرے اندر تاوانائی ضرور پیدا کر دی میں نے کارپٹ کے جو لا کے سے منسلک وکلا سے سلسلے میں بات کی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ عدلیہ کا یہ عمومی مزاج ہوتا ہے کہ جب تک کوئی چیز یا کوئی ایشو میڈیا پر ہائپ کریٹ نہ کرے وہ وائرل نہ ہو تو ان کے اندر عدلیہ جھرجھری جلدی نہیں لیتی اور اسے پاکستانی سماج کی اب ہی تصور کیجئے گا کہ اس طرح کی شہرت کے حصول کا طبقہ بھی متمنی ہے بہرحال عوام جائے تو پھر جائے کہاں اور حالانکہ ان کا اولین جو مقصد ہے عدلیہ کا وہ انصاف کی فراہمی ہوتی ہے گفتگو کی توالت کے پیش نظر میں اختصار سے اتنا ہی کہوں گا کہ پھر آپ لوگوں نے مجھے اپنی آڈیوز بھیجیں جس میں آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی جو ان کے ایجنٹس سے جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں خالماً اور کچھ لوگ اور کہیں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ یا تو وہ وی پی این استعمال کر کے آپ کو کالز کرتے ہیں لیکن ان بے حص لوگوں کے نوکروں سے گفتگو کرتے ہوئے اب ترلے اور منتے کرتے ہوئے جب میں نے آپ کو سنا تو جنہوں نے انہوں نے تو فقط کچھ ہی عرصہ رقم بطور قرضہ بمر مجبوری آپ نے وصول کی تھی اور جو آپ ادا بھی کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشنس کے نام پر ادا بھی کر دیے ہیں اب وہ ان کی آپ کی وہ جان چھوڑنے کو تیار اب بھی نہیں ہے اور ظالموں کا دل آپ کی مجبوریوں اور آہ و بقا سے پسیج بھی نہیں رہا بہرحال آپ سے ہی بہم مشورہ کر کے گفتگو کے طریقہ کار پر اتفاق کیا ہوا اور جس میں ایک سائل جو پٹھان تھے غالباً تعلق ان کا مانسیرے سے تھا نے بالکل منفرد انداز اپنایا اور ان کی کچھ آڈیوز اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان کے نمائندے دینے کی انداز سے بات کی سنیے گا ہیلو ہیلو جی جی وعلیکم سلام بخت سان تاب سر رو تو فوتو گئی جی پرسوخ هاں؟ فوتو گئی پرسوخ فوتو پرسو نی للا؟ ایلو؟ پشتین یک نا دا دا؟ بخت سان حمد جی پرون بلاوراس نا مر ند دا لائر دا لون یا سکتے دا ایزی لون نا بخابر کولا جی آئی مجرد دا, دا دا تخلا بخت دا زو کزا نیم دا آغا؟ جا استاد دا, دا باسن نو سن جی اگہ وہ بلوس سوسائٹ او دے ٹو چو، والا زہر کھڑ لیو بیا سار نو پتہو لگی دنا او دا لونے افسر دا بسوک دے ہور ہو گم سوک نشتے واڑ بچی دی او دعا میشومان ہاں جی جی سوری سر مجھے بات کرنی ہے میڈم وہ تو فوت ہو چکے کر کیا ہوا میں نے کہا وہ فوت ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں جی پرسو رات کو تو سر انہوں نے لون دیا تھا پتا کو پے نہیں کیا ایک دن اوپر ہو گیا تو کنٹھی اگر ان کے کوئی گھر میں آر, آپ کو ان بات کر رہے ہیں؟ لون پے کرنا ان کے ان انفارم کر سکتے ہیں گھر میں تو اس کو کوئی نہیں ہے بچے ہی ہے بس خالی چھوٹے چھوٹے <laughs> انفارم تو کر سکتے نا سر ہاں میں بتا دیتا ہوں لیکن یہ کہ وہ اگر آپ آ سکتے تو اس کی خبر میں بتاتا ہوں ان کے گھر میں ان کی وائف یا ان کی مما ہے ہاں وہ تو ہے آپ کو ایک دفعہ انفارم کرتے انہوں نے لون لیا تھا وہ پے کرتے چلے میں ان کو بتا دیتا ہوں لیکن حالات ان کے ایسے ہیں کہ ان کو پاس بھی جانے کے پیسے نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کی بات بہرحال میں نے ایف آئی اے اور استاد سائبر کرائم آ، ونگ سے رابطہ کیا جہاں احسان جانگیر صاحب ایڈیشنل ڈی جی صاحب ہیں وہاں اور چودی سرفراز صاحب سے میرا رابطہ ہوا چودھری سرفراز جو سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلایا میں وہاں صدیقی صاحب کی کے ہمراہ پورے کے ثبوتوں کے ساتھ ان کے دفتر جو گلبگ لاہور میں واقع ہے میں وہاں پہنچا اور ان کو ساری رودہ سنائی انہوں نے اس معاملے کی تحقیق کے لیے دو انسپیکٹرس کی ڈیوٹی لگائی آہ کہا انہیں تاکید کی کہ وہ ہمارے ساتھ کوآڈینیٹ کریں اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ملزمان کو نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ قانون کے کٹہرے میں لا کر انہیں کیفلے کردار تک پہنچائیں گے یہ بھی اس تناظر میں پہلے ہی متاثرین جو ہے انہوں نے بتایا کہ سینکڑوں لوگ متاثرین نے اس سلسلے میں اپنی آن لائن کمپلینٹس درج کروا رکھی ہیں لیکن کچھ معاملہ ہمارا ایسا ہے کہ یہ معاملہ کچوے کی رفتار سے اب رینگ رہا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ بہت طاقتور مافیا ہے جنہوں نے خربوں روپے آپ سے لوٹ لیا ہے پھر میں نے کہا کہ بہتر کہ میں سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انوالو کروں تو ان سیاسی جماعتوں کو انوالو کرنے کے قصد سے میں نے ان جماعت اسلامی کے سیکٹری جنرل امیر العظیم صاحب سے رابطہ کیا انہیں حالات سے آگاہی دی اور اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا کردار ادا کرنے کا کہا تو انہوں نے مجھے ثبوت ان انہوں نے مجھ سے ثبوت مانگے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجلس عاملہ کے سامنے اس کو اس کو ایجنڈے پہ لاؤں گا اور اس کے بعد ہم اپنے اس یقین بھی میں دیانی کرائی کہ وہ اس جماعت اسلامی اس سلسلے میں اپنا کردار مثبت انداز سے پور کرے گی. اس طرح میں نے پاکستان برابری پارٹی کی چیئرمین جواد احمد صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے بھی ان کو بھی آگاہ کی آگاہی دی تو انہوں نے اس سلسلے میں اپنے مکمل تعاون اور مکمل طور پر متحرک کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور انٹرویو میں انہوں نے اپنے جو پچھلا انٹرویو اپنے نے بلاگ سنا ہے جس کا انٹرویو کے حوالے سے تھا جو صدیقی صاحب نے ان سے کیا تھا انہوں نے یقین دلایا تھا کہ اور آپ نے سن بھی لیا تھا کہ ان سے ایک کوارڈینیٹر بلال کا نمبر جو سکرین پہ بھی شاید نظر آ رہا ہے ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہ وہ بہت جلد اس سلسلے میں پوری پارٹی کو متحرک کریں گے اور ایک کمپین لانچ کریں گے اس طرح ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کیا تو پہلے ہم نے میں نے یہ آپ نے بھی دیکھا کہ ایک بڑا ایس سی ای سی پی کا ایک بڑا پھس پھسا سا ایک حکم نامہ سامنے آیا کہ کچھ جو موبائل ایپس کو بند کرنے کا انہوں نے کہا جن سے اور وہ بھی آپ کے رابطے میں آپ کے علم میں بات ہوگی اور اور یہ کہا حکم نامے میں اور بڑا عجیب سا اور مذہب کا تھا وہ حکم نامہ بھی کہ تین مہینے کے اندر یہ بھیڑیے جو ہے وہ عوام کی ہڈیاں اور بوٹیاں بھبوڑتے رہیں اور تین مہینے کے اندر نوے دنوں کے بعد غیر متلکہ ایپس جو ہے وہ اپنی بند کر دیں ایسی رعایت تو شاید پاکستان میں جیسے ملک میں ہی ممکن ہے اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے مجھے خود ہی کہا کہ بعد آپ کا ہی مجھے پیغام آیا آڈیوز بھی ہیں کہ جناب تین ایپس بند ہو گئی ہیں لیکن جب میں نے تین دنوں کے بعد دیکھا تو وہ ایپس پورے وجود کے ساتھ دوبارہ عوام کی بے بسی کا آپ کی بے بسی کا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آئیں اس کے بعد میں نے سپیکر قومی اسمبلی راجا پرویز اشرف صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو بھی درخواست کی کہ وہ پاکستان کے بڑے سب سے موت پر اور بڑے فورم پر متاثرین کی داد رسی کا سبب بن جائیں اور لوگوں کی دعائیں نے۔ تو انہوں نے بھی حامی بھری لیکن ابھی تک عمل میں بات نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی میں نے اعتماد میں لینے کی کوشش کی لیکن یہ ریاست کے غرض کے ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز جماعتیں جو ہے ان کو عوام سے غرض نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو بچھاڑنے اقتدار کی رساکشی سے غرض ہے غرض ہے تو ایک دوسرے کی آڈیو لیکس کرنے سے ویڈیوز لیک کرنے سے اور میں اس پہ تو اب تبصرہ میں نے کیا کرنا یا نہ ہی میرا یہ موضوع ہے آج کا اس کے علاوہ اس بات کو آپ سمجھیں کہ عوام ابن عوام فقط ان ظالم حکمرانوں کا چارہ ہے جو اس طرح کی وارداتیوں کے ذریعے وہ کرواتے ہیں اس طرح سرمایہ مائکرو فنانس جیسے ہے کہ حبیب الرحمن ان کے سی او اور دوسرے بھیڑیے عوام کو ورغلا کر اپنے دام میں پھنسا رہے ہیں اور اس کے بعد ایسا گھن چکر میں پھنسا دیتے ہیں کہ لوگ خود کرنے پر مجبور ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے دوستوں آپ وہ آپ بھی اسی طرح ٹریک میں آئے ہوں گے میں تو خیر اللہ مجھے بچا کے رکھے محفوظ رکھے آپ کو بھی محفوظ رکھے مزید آپ ان گورکھ دندو میں نہ پڑے تو مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک فیس بک پہ ایک اشتہار دیکھا کہ ایک نوجوان ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے ہوٹل کا بل آتا ہے تو اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس کا بل ادا کر تو اسے مائیکرو فنانس خیال آتا ہے تو وہ فوراً موبائل پر وہ جو ایپ ہے وہ لوڈ کرتا ہے اور قرضہ لیتا ہے اور بظاہر اپنی ساکھ بچا لیتا ہے بڑا مسکراتا ہوا کہتا ہے شکریہ بر وقت شکریہ آپ کا قرضہ آپ نے مجھے دے دیا اور میری عزت بچ گئی لیک لیکن اس طرح کی ترغیبات سے لوگوں کو اپنی جال میں پھنسایا اور پھر قرضہ اتارنے کے لیے ایکسٹینشنس کا جال ان کو انہوں نے پھینکا اور ان لوگوں کو قرضہ اتارنے کے لیے ایک اور ایپ پھر قرضہ لینے کے لیے لینے پر اس پہ مجبور کیا آپ کو پھر مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اور وہ قرض جو آپ نے فقط اس ہوٹل کے بل کے لیے دس ہزار روپے لیا تھا وہ دس لاکھ تک پہنچ گیا اچھا ان بغیرتوں نے اپنے شکار کی عزت نفس سے اس قدر انہوں نے ان کی عزت نفس کو تار تار کیا کہ ان کے موبائل کا ڈیٹا انہوں نے ہیک کیا پہلے دن پھر ان اور یہ ایک سوچا سمجھا پہلے دن یہ منصوبہ تھا ان کا انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ کام کیا انہوں نے ان کے گھر والوں کی تصویر تصاویر جو آپ کے ان باکس میں تھی گیلری میں تھی وہ انہوں نے محفوظ کر لی پھر جب اگلا ایک ہفتہ گزرا تو آپ کو تھریٹس ملنا شروع ہو گئیں اور جب آپ نے پیسے نہ دا نہ کیے تو پھر آپ کو انہوں نے دوسرے ایپس کا کا جھانسہ دیا آپ نے اس ایپ سے لے کر ان کا قرضہ اتارا تو پھر ایک وقت میں آ کر جب آپ پیسے دینے سے آپ کے پاس پیسے نہ بچے تو آپ تو غریب تھے آپ اس سفورڈ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے تبھی تب تو آپ نے قرضہ لیا تھا تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی تصویر ایڈٹ کر کے ان کی تشہیر کی گئی اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جال میں پھنسا ہوا ایک شخص جس نے مجھے ایک بھیجی تصویر بھیجی جو میں اس وقت آپ کو نہیں دکھا سکتا وہ اس کی بیگم کی تھی کہ جو اس کی موبائل ایپ پہ تھی گیلری میں تھی اور وہاں سے انہوں نے تصویر ایڈٹ کر کے ننگی تصویر لے کر اور اس کے ساتھ ایک اشتہار لگایا ہوا تھا کہ میں شب باشی میرے یہ ریٹس ہیں اور یہ میرا فون نمبر ہے اور مجھ سے مستفید ہونا چاہتا ہے تو میرے اس نمبر پر رابطہ کرے بھائی لانت ہے ان حرام پر اور ان کمپنیز کے چیف ایگزیکٹ پر جن کی لانت نے ہمارے پاس اب کیا بچا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے لیکن میں اس راستے کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ سے رائے لینا پسند کروں گا چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے دے لیکن میرے خیال میں لاہے عمل تیار کرنے سے کے لیے پہلا راستہ ان کالس کو اگنور کرنے کا بھی تھا جو ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ان آڈیوز کو کی ریکارڈنگ آپ کریں اور ان کے اور اپنے رشتے داروں اور دوستوں کو بھی آگاہ کریں لیکن آپ کی آئی ہوئی جو ڈیٹا ہے جو ان کو بتائیں کہ وہ چوری ہو چکا ہے آپ کے نمبر چوری ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں آپ کو ملنے والی جو کال ہے آپ ان کو نہ سنیں لیکن پھر ایک کینٹ لاہور سے ایک خاتون کا مجھے فون آیا اس نے کہا جی سارے رشتہ دار مخلص نہیں ہوتے سب دوست مخلص نہیں ہوتے کچھ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو یہ عرض کی کہ میری بہن سب سے پہلا ایک بات کو یاد رکھیے گا یہ امتحان کا وقت ہے یہ بالکل آپ کو ایک تفریق پیدا کر دے گا آپ کی اس مجبوری میں اور آپ کی اس مظلومیت پر آپ پر ٹھٹا اور مذاق بناتا ہے آپ پر تعلق رستا وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا آپ کا رشتے دار نہیں ہو سکتا وہ غیر ہے تو بہرحال آپ ان سے الال اللہ تلقی کرے اور یہی وہ وقت ہے ان ان لوگوں کو جو ان سے جو ظالم ہے پھر جو جو آپ پر اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے آپ پر تنازع نہیں ہو رہے بہرحال دوسرا راستہ ایک اور ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جس پر چلنے کا راستہ ہمیں ہسٹری سے ملتا ہے تاریخ سے ملتا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس راستے پہ جانے سے پہلے جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا عدالت کے دروازے کو ہم کھٹکڑا لیتے ہیں اس پہ دستک دینا ضروری ہے اگرچہ مجھے تو سچی بات یہ جی ہے کہ عدلیہ سے بھی کوئی امید نہیں کیونکہ ان بے حص اور بہرے طبقے کو سنانے کے لیے راستے کا ایک اور ہی انتخاب ہمیں کرنا ہوگا لیکن بہرحال ہمیں اس اعتما میں ہجرت کر لینا چاہیے اس کو بھی کھٹکھٹا خٹ لینا چاہیے آپ میں سے جو شخص جو جو بندہ چاہتا ہے کہ عدلیہ کے ہائی کورٹ پہ ہم ریٹ پٹیشن کریں اور ایک بھرپور طریقے سے اس میں ہم آگے جائیں تو وہ آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر لیں صدیقی صاحب کے بھی اور دوسرے نمبر پر بھی رابطہ کر لیں اور ہم پھر ایک اس کی کریڈٹ پٹیشن پاورفل طریقے سے دائر کر دیں گے تاکہ ہم تمام لوگوں کو یہ بھی نہ رگلٹ رہے یا پشتاور ہے کہ ہم نے ہائی کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا عدالت عالیہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا اگرچہ میں عالیہ اور عظما دونوں سے میں مایوس ہوں ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پچیس چوبیس پچیس کروڑ لوگوں کو ان بے رحم طبقے کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا ہے جو ہماری ہڈیاں بھموڑ رہے ہیں ہمارے خون کے آخری قطرے کو چوس رہے ہیں یہی وہ حکمرانوں کی شکل میں بھی ہے یہ ان جرنیلوں کی شکل میں بھی ہے یہ مراعات کا طبقہ ہے اور ہم بے بس ہی ہیں، لیکن ہم بے بسی اگر ہم نے ظاہر کی جگہ ہماری طاقت کا احساس اگر ہے آپ کو پڑے تو آپ کو تاریخ کے ایک ایک صفحے سے ملے گا کہ تاریخ کس طرح تبدیل تحریکیں کیسے ڈیولپ ہوئیں جی آپ کو ملے گا بہرحال میرا آج یہ بتانے کا مقصد تھا اب آپ اپنی رائے کا اظہار کریں میں آپ کو دوسرا راستہ بتاؤں گا وہ بڑا اہم ہوگا آپ سے اجازت اپنے آرا سے ضرور نوازیے گا وسلام